Nézzük meg, ugye itt található a gimp főablaka, a képzerkesztő ablak, a képablak és az eszköztár, ami nélkül nem tudunk dolgozni. Az eszköztárak, az a nagyszerű ebben az eszköztárban, amelyek eszközre rákattintó annak a beállító ablaka gyakorlatilag itt alul megélnik, és én ilyen módon méretezni tudom. Magát a beállító ablakrészt, és ez a középső terület, ezek az úgynevezett bedokkolható ablakoknak az ablakrészei. Ha én itt egy, kiveszek egy ablakot, mondjuk a rétegeket, akkor ez egy teljesen önálló ablakban jelenik meg. A első indításakor elképzelhető, hogy itt ez a sáv teljesen üres, tehát nincsen egyetlen bedokkolt ablakrészen. A dokkolás művelet úgy történik, hogy megfogom a az adott ablakot, és az adott ablaknak a szöveges részét ide betolom, és akkor tehát fogjuk meg a szövegréteget, és helyezzük a réteg ikonját a csatornák elé. A csatornák ikonja egy pillanatra kijelölődik, aktívvá válik. Ezt a műveletsort nevezzük dokkolásnak. A dokkolás nagyon fontos a munkák során. Az ablakok menüben talán megtaláljuk a dokkolható párbeszéd ablakokat. Ezeket itt sorban mindegyiket be lehetne dokkolni, ha szükségünk lenne rá. A első négy, fontosabban első ötöt látjuk itt. Ez egy kis magyarázatra szorul, hogy melyik az első itt most. Hát, ha vegyük észre, hogy a fényképen még a a kijelölő eszköz, alul található bedokkolva. Ez az egyetlen olyan eszköz, amely az eszköztáron lévő eszközök beállító ablakai, amely alulra és ide is bedokkolható az eszköztár alá gyakorlatilag, tehát egy egységet képez. A többi dokkolható ablak az nem tehető alulra, az itt található. Na most, a nagyon fontos szerepet kap a dokkolásnál ez a kis háromszög. nézzük meg a lehetőségeit. Ha rákattintok, és most a kijelölő eszközök közül aktív az ellipszis alakú kijelölő eszköz, és itt azt mondom, hogy a lap rögzítése a dokkablakhoz, akkor ezt kipipálom, akkor most megpróbálom az ellipszis kijelölést kiemelni, nem fog sikerülni. Míg az összes többit ki tudom emelni őt nem. Tehát az, az, amelyik mellett ki van pipálva, amelyik az a, dok, az a bedokkolt ablak már többet nem távolítható el gyakorlatilag ez a szerepe. Valamint innen is lehet dokkolni. Hogyha nem sikerülne valakinek nehezen menne maga a dokkolás művelete, akkor a lapokat amelyeket lapoknak, nem, vesz, nem ablakoknak, dokkolható ablakoknak itt a fordítás, azt itt is hozzá lehetne adni, illetve lehet törölni. Nagyon fontos, tehát ez a négy dokkolható ablak, hogy meglegyen a rétegek, a csatornák, az útvonalak és a visszavonási előzmények. Még egy olyan ablakra van szükségünk, amely nagyon fontos, a kijelölés szerkesztő, a kijelölés menüből érhetővel, ez is bedokkolható lenne, de ezt inkább én azt mondom jobb, ha külön a blokkban kezeljük, bár van, aki ezt is dokkolva szokta használni. Ezt hasznos folyamatosan látnunk a, a képernyőn, tehát célszerű úgy helyezni, hogy elférjen a képernyőn. Hát lehet látni, hogy tényleg elég sok eszközre lesz szükségünk a használat során. Úgyhogy mindenféleképpen vagy ezt a fajta eljárást kövessük, hogy alul van a téglalap, tehát a kijelölő eszközök, az eszközöknek a beállító része, és fölötte a egyéb dokolható ablakok elemei. Hát, hogyha nagy felbontású képenünk van, akkor mindenképpen ez az ajánlatos, a kisebb, akkor talán, talán így, mint ahogy most látjuk. De mindenképpen dokkolnunk kell. Következő filmünkben bemutatom az első gyakorlati munkánkat, ami a kijelölő eszközök megismertetését fogja bemutatni. Tehát ott kijelölő eszközökkel fogunk megismerkedni. Téglalap alakú, az elipszis alakú, a lasszó, a varázspálca, a szín szerinti kijelölő, a olló, intelligens olló az előtérben lévő objektumok kijelölésére alkalmas kijelölő eszköz bemutatása fog következni, és hát az utolsó lenne az útvonalak vagy a görbe kijelölő eszköz, ennek a megismerése csak később fog következni, és hát az előtér kijelölő eszközzel is csak minimálisan fogunk foglalkozni, tehát igazából az első hat kijelölő eszközt fogjuk használni a következő összetett feladatban, Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra. Nézzük meg, ugye itt található a GIMP főablaka, a képzerkesztő ablak, a képablak, és az eszköztár, aminélkül nem tudunk dolgozni. Az eszköztárak, az a nagyszerű ebben az eszköztárban, amelyek eszközre rá annak a beállító ablaka gyakorlatilag itt alul megjelenik. és én ilyen módon uh, méretezni tud